Velkommen til en opplæringsfilm i webversjonen av programmet med den ambisjøse titelen Explain Everything. Og etter min mening så er dette her en av de beste programvarene for å lære selv og lære bort til andre. De har i salgspitchen sin, Turn Ideas into Understanding, og det synes jeg er en bra forklaring av programmet. Her kan du undervise, du kan presentere, du kan notere tegne og du kan lage videor og du kan samarbeide med andre. Det som er veldig viktig å skjønne er helt hvordan Explain Everything er skrudd sammen, og det er rett og slett ved at du lager opplæringsfilmer. Det er opplæringsfilm som er sluttproduktet. Men du kan lage denne filmen i flere forskjellige sekvenser, og du kan forberede deg godt mellom opptakene. Og det er veldig vanlig å lage en film i Explain Everything i flere takes. La oss titte på hva dette programmet er å tilby. Slik ser det ut når jeg har logget inn eh, i Explain Everything webversjonen og skal opprette mitt første prosjekt. Jeg trykker på pluss i forhold til å opprette et nytt prosjekt. Da får vi muligheten til å lage en blank presentasjon, eller bruke ferdiglagde maler, eller vi kan bygge på filer, dokumenter og så videre. Legg merke til hva som skjer oppe i vänster i ørene på skjermen min akkurat nå. Nå spør datamaskinen om den får tilgang til å bruke mikrofonen min. Og det sier jag absolut ja til, for det som er vanlig, det är att man legger på en fortellerstemme oppe på denne filmen. Flik ser det ut når du starter på Explain everything for First Gang. Här är det en blank tavore med store muheter för oläre. La oss orientera oss andnor run vad vi ser på kärmen.Åste vänstre så är det en knapp for ågåttebae till projektna dina och du kan vällge vilken typer tom tavoret du ön skull ha. For exempel ön du ha spilla det en e-porträt för exempel på iPad, eller landskap för en PC. Jag väljer landskap i detta tillfälle. Så till vänster har vi menylinjen. Den ska vi komma masse tillbaka till om litet. Ned till vänster där har du ett valg i förhåll till utsnitt av den tavla du ska jobbe på. Och vit att explain everything, den kan vara oändligt stor i vär enkel tavle du jobber i. Här har du mulheten att zoom dig in och ut av tavla du jobber i. Så då kan du ha ting som du flytter runt i samra tavla men zoomer in på försällige ting som är viktig. I mitten så är det de viktigste knappene. Här är det av och på med mikrofon och härra knappen du trycker på för att spilla in selve filmen som blir sluttprodukter. Bordet du höjre så har du mullheheten till lägge till flre eh, tavler. Og här er det jo sånn at du kan forberede flere tavler på forhånd, hvis du ønsker det. I stedet for å pusse ut tavla, så får du på en måte da en ny tavle. Og hvis du ikke vil ha dette utseendet som at vi er i en nettleser, så kan du trykke nede i høyre hjørne på fullskjermsløsningen. Oppe til høyre, der har vi muligheten for å dela og invitere andre in i et samarbeid i denna explain everything tavla. För den må inte nödvändigtvis utarbetas alene, den kan utarbetas sammen med andre. Och vi har också disse tre prickarna uppe i högra hörnet där vi kan få lite hjälp, vi kan få videovejledning och välja kvalitet och logga ut. Det vi tränger göra allra först, det är att lära oss denna menylinjen borte till vänster. Låt oss titta på vad den har å erbjuda. Øverst til venstre så finner du «Add tool». Der kan du legge til eksisterende bilder og videoer som du har på datamaskinen din. Du kan legge til filer, du kan legge til clipart, du kan legge til audio som du allerede har lagret på datamaskinen din. Clipart-galleriet er ganske beskjedent. Filer er det ikke alle filer du kan legge til. Du kan for eksempel legge til PDFer, men du kan ikke legge til Word-dokumenter. Her må du nesten bare prøve deg fram. Här på bilder og videor så har du ganske store muligheter. Hvis jeg går og velger Explain Everything-logoen som et bilde, trykker åpne, så kommer jag i et redigeringsvindu. I dette redigeringsvinduet kan jeg for eksempel velge å klippe vekk deler av bildet. Så hvis jeg går på dette kutteverktøyet, så begynner jeg opp i venstre hjørne på der jeg vil klippe, og så tar jeg med meg det delen, den delen av bildet jeg vil ha med. Og så slipper jeg på denne måten. Jeg kan korrigere i etterkant med disse fornottene rundt bildet. Og når jeg er fornøyd, så trykker jeg på Apply. Og så trykker jeg på Done og da settes bildet in i Explain Everything. Det du ska vite er at Explain Everything oppfører seg litt annerledes enn andre programmer. där du vanligvis skulle klicka på bildet og fått fram fnotter til å om størrelsen, så er det rett og slett at du zoomer inn og ut, enten med musknapper eller ett sånt justeringshjul som jag har på min, eller saksebevegelsen med fingrene dine på skjermen på størrelse, eller så går du ned i venstre hjørnet, og så kjører du større, mindre. Utsnitt av tavla er det liksom som er løsningen her i Explain Everything. La oss også titte på muligheten for å sette in ett dokument. La oss prøve at jeg bla meg fram til å finne en pdf. Finner fila trycker på den och vällger åppne och så spör den om jag vill ta med alle sider eller om jag vill för exempel vällge en. Jag kan nå ta en sex sider som denna har. O då får man in alla disse sex sidene. Så länge dette handle Tool är det stede, dene fingerr så kan du hele tiden flytte objektet runt på kärmen. Och du kan zoome inn och ut med Zofunktion. Om du ikke har det bilde du trenger så har du muligheten til å ta bilde med den kamera som er på deviceen din hvis du trycker på pictures. Da går du fram til et webbkamera och du trycker på å ta bilde nede i midten. Det synes jeg ikke var fint, så jeg så ikke kamera, så jeg velger å på retake. och så sitter jeg kamera och ta bilde. Og når jeg er fornøyd så trycker jag på use photo. Akkurat som på funktion så kan jeg gjøre utklipp av bildet hvis jeg de ønsker det. Hvis jeg de er fornøyd, så trykker jag på Done. Så har jag muligheten til å flytte dette runt på skjermen så lenge Handle Tool er til stede. Jeg har også muligheten til å velge Screenshots, men personlig så synes jeg ikke den var veldig imponerende. Den har sett bedre funksjonalitet i andre programmer. Handle Tool bruker du altså til å flytte ting runt på skjermen. Och hvis jag nu for eksempel drar Explain Everything logo ned och så drar jag bilden av mig selv opp, och da är jag på mode klar for att titta på det näste valet och det är tegn eller draw tool. Här kan man välja olika tjocklekar på det man har tänkt att skrive med. Här kan man välja om man ska ha pen eller blyant och här kan man välja färger. I utgångspunkte så ser ju detta här ganska stulsligt med bare fem farger som er tilgjengelig for tegning. Men vit at hvis jeg for eksempel ikke skal bruke gul, så kan jeg dobbeltklikke på den, og så finnes det farger her, men jeg kan også gå på plussen, og da kan jeg velge fra hele fargesirkelen. Så hvis jeg vil ha en sterk blå farge, går jeg og trykker på den, og done. Og nå vil den alltid da ligge som den blå fargen som jeg tegner med. Når du er ferdig å tegne, så trycker du på den her Close Current Drawing, og vær klar over at Explain Everything behandler nå dette som en tegning. Så hvis jeg går på Handle Tool, så flytter jeg alltid jeg har i en operation. Så hvis du ønsker å ha flere ting du kan flytte runt, hvis jeg ville flytte nå både rød linje for sig og blå linje for sig så måtte jeg tegne i flere operasjoner. Jeg ska komme tilbake til Highlight Tools og Erase Tool om litt, men først denne som heter Flood Fill Tool, altså den du fyller ting med farge på. Og hvis jeg nå velger Grønn farge, så kan jeg ikke farge bakgrund for den har en egen funktion. men hvis jeg for exempel går in i en på Explain Everything, så kan jeg farge bokstaver med denne fargen. Hvis man har like farger i et bilde, så kan det fungere. Men som här dere ser så var det litt mørkere her nede, så da gikk ikke det uten videre med første forsøk i å gjøre noe i et bilde i forhold til fylling. Så til näste här som jeg vil vise nå, det är Text Tool. Her går vi in klikker in där vi ønsker å skrive noe, og begynner å skrive. Jeg skriver navnet mitt. Hvis jeg vil gjøre om på det jeg har nå, så gjør jeg ikke det ved å dra denne større, for det er avhengig av dette tekstområdet som blir skrevet. Hvis jeg ønsker å gjøre om, som må jeg merke teksten, og da har jeg muligheten til å gå opp her og velge en annen farge på teksten. Jeg har muligheten til å gå her og velge en annen størrelse. Jeg kan også klikke her for å dra fort i forhold til en annen størrelse. Jeg har muligheten til å trykke på «Font» for å velge en annen skrifttype. En det som opprinnelig var der, av og til så må jeg da øke dette vinduet. Jeg kan velge sentrering, hvor i tekstboksen den skal være sentrert. På de fleste fonter har jeg muligheten til å trykke på om det skal være fe, kursskiv, og jeg har også mulighet til å lage ligninger. Jeg vil også minne om nå at vi har også Highlight Tool, som er et verktøy for overstryking av tekst, og her velger vi en farge, og så kan jeg på en understreke eller tusje som det også heter. vi dette hadde vært mindre skrift, så hadde det vært enklere å tusje over med den. Vi har også muligheten til å pusse ut ting. Så hvis jeg går på Erase Tool, så har vi litt forskjellige funksjonaliteter på den. På dette valget så kan jag ta ut det jeg måtte ønske. Nå forsvant for eksempel den Här har jag muligheten til å velge hvor stort det området jeg pusser vekk er. Men hvis jeg prøver å pusse vekk på bildet, så går ikke det. Men på dette verktøyet, så har jeg muligheten til nå å begynne å pusse ut fra bildene også. Så det er viktig å skille mellom de forskjellige funksjonene som er i Erase Tool. Vi har også muligheten til å velge Shape Tool. Og det er ikke veldig mange formene vi kan velge, men vi har noen. Her kan vi gå, så kan vi velge formen vi ønsker å lage. O så velger vi farge eh, som vi vil ha rundt. Og så er det egentlig bare til å tegne, dra ut det man måtte ønske å lage. På denne måten, vi kan selvfølgelig også velge andre former. Så hvis jeg går inn og velger en pil i steden, så velger jeg blått og så tegner jeg ut en pil sånn som jeg måtte ha hatt. Videre også selvfølgelig at handle tool kan brukas då flytta dessa objekten runt. Och så när du spiller in filmen för å hänvisa på var på skärmen detta är om. Men det har också Explain Everything en inbyggd funktion för. Vi går ned ner här så har vi något som heter pointer tool. Och på pointer tool där kan vi välja olika pointers. Och jag syns att dessa lasersvärd fra Star Wars är kul. Så hvis jag nå väljer det så när jag spelar in filmen håller vänster musknapp inne så kommer dette highlight-toolet fram. Men bare mens jeg holder den stre inne, eller fingeren nede på skjermen, mens pointer-tool er aktivt. Ønsker du å slette et objekt på skjermen, kan du gå til Remove Tool. Når du er på Remove Tool, så kan du klikke på forskjellige ting på skjermen, og da vil du få opp et rødt kryss, eller hvitt kryss på rød bakgrunn. Opp i høyre hjørne, så kan du klikke på det for å fjerne dette objektet fra skjermen. Vis vi gjorde en forandring vi angrer, så kan vi gå ned här og velge Undo, denne pilen mot venstre, helt nederst på toolbaren, och så kan vi angre oss tilbake trinn for trinn i forhold til ting vi ønsker eventuelt å få tilbake inn. Og man har muligheten til redo, og så gjøre om i motsatt retning igjen ved å klikke på denne pil mot høyre. Så till slut ska vi ta en titt på den inspector tool. Bara för att förklara det så er det en funktion där man kan för exempel flytte ting bakover, förover, vi kan rotere, vi kan flippe, vi kan duplicera, vi kan kopiera, vi kan gruppera och så vidare. Her er det mange funktioner som ligger in mot huvuduppgiven som blir ju då att spille in själve filmene som er det som blir produktet i Explain Everything. Og det, det skal vi se på i neste film.